هذه الشاله أهداء لamma المعرس. هو الشعر معناه راضي. الآن وحسين استجوبات أهمست فرح لكل جديد في علم الصديات. جديدة زكات والشالات. شلات أخرى قصائد شعرية حسب الطلب. موالي. اشتركك <تصفيق> ثمانية سبعة ستة ثمانية